Якщо ми хочемо комфорту, значить, ми і повинні оплачувати. А під час війни це взагалі, ну, ми підтримуємо економіку, це ж не тільки ну, для свого комфорту, а для інших, і для країни, і для перемоги. Так про доцільність своєчасної оплати за комуналку говорить хмельничанка Ірина Петрова. За словами заступника хмельницького міського голови Василя Новачка, котрий відповідає за сферу житлово-комунального господарства, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України, заборгованість по оплаті за послуги в обласному центрі, виросла лише на кілька відсотків. Підоволі непоганий рівень проплат йшов від мешканців. По управляючих компаніях це в районі 90 відсотків. Від 1 січня 2022 року по 1 серпня 2022 року у нас на початок періоду заборгованість була 29 мільйонів гривень, зараз 38 мільйонів тобто заборгованість зросла, але настільки критично, як можна було б очікувати. За словами Василя Новачка, місце заборгованості є завжди. Її відсоток здебільшого залежить від коригування тарифів за комунальні послуги. Впливає на проплату і пора року. «Теплоенерго традиційно сезонно показують зменшення заборгованості, адже при подачі тепла найбільші нарахування, найбільші платіжки, і люди часто їх оплачують вже пізніше весною і навіть влітку. Тому тут є скорочення заборгованості від 187 млн до 141 але це традиційно сезонно». Від початку повномасштабного вторгнення спостерігався спад по внескам до ОСББ, розповіла керівниця ряду об'єднань, юристка асоціації ОСББ в області Наталія Корсакова був страх по платежах, психологічний момент, ну і, звісно, технічний момент, тому що більша частина людей просто виїхала. Така динаміка тривала місяця-два, потім, коли більш-менш стабілізувалося, ми почали працювати з існуючими власниками, і ситуація по внесках дещо стабілізувалася. Загалом внесками до ОСББ найчастіше нехтують хмельничани, каже Наталя Корсакова. Якась певна ментальність, я так розумію, тому що за газ вони розуміють, що оплачувати то потрібно електропостачання, потрібно оплачувати, а будинкові оплати чомусь у нас завжди були останнім таким ланцюжком. Хмельничанка Ірина Петрова говорить: від своєчасного подання внесків залежить комфорт кожного і усіх мешканців будинку. Я оплачувала внески на утримання будинку вчасно, так як я це розуміла, що. Якщо не підтримувати, то ну, нас тоді комфорту не буде. І, думаю, якщо я буду сплачувати, я такий самий і приклад буду подавати іншим. І, думаю, старалась завжди вчасно проплачувати раніше, до війни. І так само під час війни і на сьогоднішній день я теж вчасно проплачую. Ярослава Антушевська, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.